Якщо ця мова не твоя, То і країна, мабуть, також. Хто не нащадок солов'я, То мий гніздо не йде у спадок. Якщо це не твої пісні, І ці вірші, і ці пророцтва, То безобраз, Та, мабуть, ні. І ти лише у ролі гостя. Бо де б ти зараз не лежав, у теплім ліжку чи в окопі, і де би фронт свій не тримав, це знову втратить зміскрі сроки, якщо це мова не твоя. Вже історична сотня копій подій говорить, слов'ям триматись мову слід, як Бога. Бо я не вірю, та невже ти спадкоємцям у дорогу передаси такий сюжет, де знову над гніздом тривога. Де ця війна і цей окоп, де кров та сльози, а не роси? Де відчуття, чи ти холоп, убраний в комплекс малороса? Якщо це мова не твоя, то гріш ціна усім старанням. Бо де ти бачив, що сім'я несе ім'я свого тирана в основі роду, а не батька? А мова більше, ніж ім'я а мова стане більшим спадком, ніж буде небо і земля. Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак, а мову? Мову ж не даремно, вони ненавидять аж так. Це не тема для роздору чи спекуляції про те, що наші воїни боронять десь там на вражі нам, святе. Тут працювали методично, на це пішли роки, роки, щоб русські песні ностальгічно Співали наші ж співаки Щоб аж під кірку нам пробратись В глибину сірих речовин Щоб нас ментально об'єднати із диким стадом Ми ж один народ Щоб привід був сказати Якщо ця мова не твоя То нам не світить Ця країна, включай інстинкти солов'я і вчи нарешті солов'їну, а вернуть воїни, жий сміх усюди буде, український, ми навчимо і ціле військо і відокремимо своїх.